Hei, mitt navn er Katrin Nustad, og sammen med kollegaer fra RKBU, RBUP Øst og Sør og BE i Oslo har jeg forsket på stress under deres tilvending til barnehagen. Studien vi gjorde er del av forskningsprosjektet Trykk for tre. Vi kan ikke spørre småbarn enda den de har det i barnehagen, derfor har vi målt kortisolnivået i deres sputt. Kortisol det er bland annet et stresshormon som frigjøres når vi opplever en situasjon som krevende. Forskere har funnet et forhøyet kortisolnivå hos småbarn i barnehage. Det betyr altså at de er stresset i barnehage. Stress i barnehagen er ikke det samme som giftig stress, men vi må finne ut mer om det. Målet kortisol kan hjelpe oss å forstå mer om småbarns opplevelse av tilvenning og hvordan vi kan tilpasse praksis bedre til deres behov. Vi har testet kortisolnivået av 120 barn under deres tilvenning mens de var sammen med foreldre i barnehagen i første uken alene i barnehagen og etter de hadde gått fire til seks uker i barnehagen. Vi har funnet at barna hadde ikke forhøyet kortisonivå når foreldre var sammen med dem i barnehagen. Det ser altså ut til at foreldres tilstedeværelse dempet barnas stress i deres første møte med barnehagen. Barna hadde tydelig forhøyet kortisonivå i deres første uke alene i barnehagen, det å være for første gang alene i barnehagen ser als ut til å være krevende. Etter fire til seks uker i barnehagen var barnas kortisolnivå fortsatt noe for høyt, men de hadde falt mer til ro med den første uten alene i barnehagen. Die yngste barna i studien viste noe høyere kortisolnivå ved dette tidspunktet, de kan se ut til å trenge kanskje litt lengre tid til å bli kjent med barnehagen en barn som var noe eldre enn ett år da de startet. Kortisoljua hadde falt kraftig om kvelden hjemme under alle faser av tilvending. Barna tok altså ikke stress med seg hjem fra barnehagen, og dette er bra. Dagene foreldre sammen med barna i barnehagen er veldig viktige, fordi da er barn ganske avslappet fortsatt. Og Foreldre er fortsatt tilgjengelig som trygt base for barna, og det gir dem gode muligheter til å bli kjent med de ansatte og til å utforske de nye omgivelsene. Foreldrene fungerer som brobukker mellom hjemmet og barnehagen, og det kan også være støttende for barna å ha en fast kontaktperson blant de ansatte. I den første uken alene i barnehagen ser barna ut til å være ganske stresset, og det kan være lurt å begrense timene de oppholder seg der hvis det er mulig. Kontaktpersonen bør være på barnet og tilby dem mye støtte. Og også foreldre kan hjelpe barnet til å slappe av om kvelden ved å tilby på rolige aktiviteter og mye god tid sammen. Barnet begynte å vende seg til barnhagen etter noen uker, men noen ser ut til å trengere mer tid for å slå seg til ro. Her er det viktig at personalet er oppmerksomme, på barn som kan passive eller som trekker seg tilbake. I barnehageårets første halvdel kan det være lurt at de ansatte tilbyr på rolige ettermiddagsaktiviteter, og at de gir barn mulighet til å bli godt kjent med barnehagen. Tilvenningen kan være krevende både for barn, foreldre og ansatte, og det er viktig med gode tilvenningsrutiner. Forskere antar at en vellykket tilvenning kan øke barns drivsel i barnhagen både på kort og lang sikt. Hvis du nu vil vite mer om stress under tilvendingen, så kan du lese vår artikkel som er fritilgjengelig ved å klikke på lenken som du finner i beskrivelsen under filmen.